<tos> <tos> Pupun kulma kulma. Haluan keskittyä. Tosi vaikea keskittyä, kun on niin meluisa. Se häiritsee minua. Täällä on usein tosi meluisa. En pysty keskittymään. Voimme käyttää tätä esinettä puheenvuorojen antamiseen. Kun esine on kädessäni, niin on minun vuoroni puhua. Joskus voi laittaa kulkeet päähäni ja se on ihan ok. <tuh> Nyt voin keskittyä paremmin.